طبعا عشان انا بتدرب في ملعب خماسي فكان لازم النقل بالملعب عشان يكون فيه مساحة ممتازة لرفع الكورة، لكن انت لو بتتدرب في ملعب 11 فزي ما انت اتدرب في مركزك الطبيعي على اطراف الملعب هتحتاج في التمرين ده سبع كونزات وهترصهم بنفس الشكل ده. هتبدأ التمرين بسبرنت بأقصى سرعة اول ما توصل للكوره هتعمل بيها زجزاج ما بين الكونزات وحاول تستخدم رجلك الاتنين. هنا انت هتطبق اي مهاره وهتعدي من الكونزات واخيرا هتعمل كروس او هترفع الكرة لمنطقه الجزاء او للتارجت اللي انت بحدده واسيبكم مع شويه امثله للتمرين هنا حاول إنك تتمرن على مهارات تساعدك في المواقف دي عشان لما تتحط في نفس الموقف ده في المباراة تعرف تتصرف صح وتتجنب أي أخطاء. حاجة مهمة تانية لازم تعملها، لازم تاخد نظرة سريعة قبل ما ترفع الكورة بالطريقة دي عشان الكورة توصل بدقة في المكان اللي أنت حددته. هنا أنا حددت المرمى قبل ما أرفع الكورة وفعلا راحت في المكان اللي أنا حددته بالظبط. وبالاستمرار والتدريب هاتلاقي نفسك تلقائي قبل ما بتعمل اي كروس بترفع عينك قبلها